İçəri Şəhərcümə Məscid-i Dini İcmasının sədri ilahiyyatçı Hacı Sürxay əsəlinin spiritli içki içilən masanın arxasında çəkilən fotogörüntüsü sosial mediyada müzakirələrə səbəb olub. Məsələ ilə bağlı Hacı Sürxay danışmaq istəməyib. Bizim yol infoya açıqlama verən ilahiyyatçı Eşad Miri isə bildirib ki, Qurani kərimdə spiritli içki içməyə görə cəza yoxdur. O bildirib, İlahiyyətçinin spirtli içki məclisində iştirak etməsini müzakirə edən şəxslər dini düşüncədən yoxsuldular. İslam Peyğəmbəri bütpərəslərlə, Allaha ortak qoşan şəxslərlə bir yerdə oturub, onlara haqqı çatdırırdı. Halbuki, Allaha şərik qoşmaq ən böyük günahdır. Amma Quran-ı kərimdə spirtli içki içməyə görə cəza yoxdur. Ona görə də biz kimik ki, içki məclisində olan şəxs haqqında fətva verək?